මේ ඉන්නේ 샤රුක් খান. එතකොට මේ ඉන්නේ 샤රුක් খান. ලෝකේ මාදරය දිනාගත්ත සුපිරි බොලිවුඩ් නළුවා 샤රුක් খানගෙනනම් නොදන්න කෙනෙක් ඉන්න විදිහක් නැහැ. ये कल होना हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी मैं कल होना हो मेड ऑन यस हू इज इट डॉट डॉट डॉट मेड ऑन එත් මේ මේ ඇත්තම 샤රුක් خانනම් නෙවෙයි. මේ ඊබ්‍රහීම් කු드රි. මම වින් ඉන්දියාවේ. සමාජ මාධ්‍යවල මහුගේ වීඩියෝ ඊතම වේගයෙන් වයිරල් වුණේ ඇත්තරම මෙයාගේ පෙනුමත් 샤රුක් خان වගේ නිසා. මේ වෙනකොටත් මහුට ලෝකේ පුරාම විශාල පිරිසකගේ ආදරය දිනා ගන්නට හැකෙලාවක් තියෙනවා. Yes. Who is it? Don't.